Дві нові мобільні зупинки укриття 31 жовтня встановили біля автовокзалу. Люди, які живуть поруч та пересуваються містом, говорять, вони необхідні, тому у випадку повітряної тривоги будуть ховатися. Місто важне, можна користуватися. Я вважаю, що можна такі установки. Обізательно ті боля зі автовокзал людей много. Так що можу, є слі буде потрібно зканішно. Ну думаю, конечно, Тут якою тут придохранні від... обстріли. Від волонтерів місто отримало три бетонні зупинки, розповідає міський голова Олександр Сінкевич. Одне мобільне укриття від одеситів розмістили в корабельному районі. Дві нові від ДТЕК, поруч із автовокзалом. На сьогоднішній день ми отримали місто Миколаїв. Отримало три зупиночні такі не зупиночні, укриття біля зупиночних комплексів від благодійників. Один від... Одеситів і ще дві на замовлення обласної державної адміністрації виготовила компанія ДТЕК і передала їх місту. Ще одна зупинка укриття від міської ради розміщена на площі Перемоги. На сьогоднішній день виконкоми Миколаївської міської ради прийнято рішення про встановлення 34 укриттів біля зупиночних комплексів, які обслуговують підприємство КП «Миколаїв Електротранс». На сьогоднішній день виконано вже встановлення однієї таку, одного, такого криття на площі Перемоги, там, де був перший приліт на зупинку. Воно таке, скажімо так, дуже міцне, там товщина стін 40 сантиметрів, Ну і власне воно таке більшим е, ніж ті, які сьогодні ми також отримали по заблагодійну допомогу. В цій локації укриття необхідне для того, аби ховатися від касетних снарядів, розповідають люди. Я думаю, що якщо касетні ці снаряди, то вона да, дійсно треба, тому що тут два рази попадали на площині побіди і багато людей постраждало. А якщо е, ракета, то спасет ляно. Всередині бетонних конструкцій є лавочки, на яких можуть розміститися до 15 людей. Загалом в місті вже встановлено чотири мобільні зупинки укриття. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.